Dneska som na predstavení novej kolekcie Modeka a City Nomad pre Česko a Slovensko. Sú tu novinky na rok 2023, tak poďme sa pozrieť čo je nové v Modeke. Toto je obľúbený model Panamericaná dvojka, ktorá tento alebo budúci rok bude v novej takéto farebnej kombinácii, takáto tmáva modrá. Veľmi populárny model, A stiahnutie túto v páse, dvakrát na rukávoch, A vetranie, perfektné, A dá sa to vetranie z, vlastne z dvoch strán, ten zips takto posunúť vnútri má aj tepelnú vložku a má aj nepremokavú vložku samozrejme takéto veľké vetracie otvory na hrudi inak ten materiál vlastne je Sympatex a Taktel, práve ten Taktel je veľmi dobrý že, že je meký to znamená, že aj tá bunda není taká taká tvrdá ako sme zvyknutí pri bežných bund, bundách a je veľmi ľahký tento materiál čiže aj samotná bunda vôbec nie je ťažká Čiže odporúčam možno hlavne pre takých, ak napríklad že celý deň ste v tom, tak práve tá váha je dôležitá. No a vlastne potom tuto takto na nohách je vetranie, cez to magnetické klipy a samozrejme vrecko, strečový materiál. No a potom tuto je takáto vec, kedy máte zips na čižmi samozrejme, ale je tuto z vrchu a toto je veľmi dobre, toto vetranie, že keď vám čižma tuto niekde končí, tak si môžete takto otvoriť toto vetranie a vlastne vám ešte pofukuje sem e, zo spodu. Tiež celkom dobrá vychytávka. Tak, veľmi dobrý materiál, aj dobre sa to chyta, je to strašne mäkučké a veľmi ľahký je tento taktel. Tak toto je Panamericana 2 v tejto novej farebnej kombinácii. Ďalšou novinkou je Modeka Tron takáto bunda. Veľmi dobré, že vlastne tento materiál je taký elastický. A dá sa povedať, že aj pekne kopíruje potom to telo. A, čiže vetracie, vetracie panely tu sú, samozrejme, samozrejme, to vetranie na rúkav takýto veľký. A reflexné veľké, alebo vám, že takéto, aby vás bolo vidieť, takéto pásiky, samozrejme, je tu aj takéto bočné vrecko. Veľmi dobrá, užitočná vec. No a tieto vrecká á, pomerne dosť veľké sú. No a vo vnútri samozrejme aj nepremokavá á, počívka. tiež veľmi á, veľmi užitočná. Tak. No a čo sa týka tých nohavic, tak á, opäť veľmi, meký a ľahký materiál a s vetraniami. Tie vetracie otvory sú vlastne to, takéto a cez zips a je tu tento špeciálny vetrací otvor, samozrejme potom aj vrecka a pod tým je aj nepremokavá počívka. No a opäť aj toto vetranie, tuto na boku, klasika u Modeky. Toto je ďalší model na rok 2023. Ďalšou takou štýlovkou sú práve Modeka a Konrad, a ktoré to sú vlastne takéto a, tenisky alebo topánky na motorku, veľmi štýlové, sú v dvoch farebných prevedeniach. A tuto majú vlastne špičku majú takto a, vystúženú, to znamená, že je toto naozaj tvrdé. A, je tu vlastne takéto prešitie aj na radecu páku, keď radíte, aby vám to vlastne, a, vám to tu chráni. A, Pomerne pevná, napríklad na skrut, uh, nedajú sa ani dobre skrútiť, že tá podrážka je naozaj veľmi, veľmi pevná a tieto sú aj nepremokavé, majú tam uh, nepremokavú vrstvu a potom ešte takáto šedočierna verzia. Myslím, že je naozaj veľmi pekné štýlové topánky. Ďalšou takotou uh, Touringovou topánkou sú čiž mi, valeno, ktoré na, tento, na budúci rok sú vlastne vybavené sympatexovou membránou, čiže sú takisto vodeodolné a, a pomerne pevné, to znamená, že uh, chránia aj členky. Keby vám náhodu, že spadla motorka, zavali vám aj nohu, tak uh, toto napríklad je úplne tvrdé, čo je veľmi dobré práve, že uh, vám tam potom drží tá noha a samozrejme nezraní vám, ju, keby ste náhodou aj spadli alebo pri nejakej nehode. Veľmi podarené, vodeodolné, a, turingové, čižmy. Inak Modeka je nemecká značka a, a teraz napríklad aj takéto, k tomu modelu Panamerika na tak a, sú aj rukavice, ktoré sú vodeodolné a ten na budúci rok a, sú aj v takejto pieskovej farbe, myslím, že veľmi pekne štýlové na enduro alebo na dlhé cestovanie na Endure, tak úplne vynikajúce. Sú pomerne dlhé, majú tam vložku Sympatex, takýto pekný stierač na, prsty, na prste, aby ste si sme hli alebo to plexisklo utrieť. Veľmi príjemné takéto rukavice Panamericana. Veľmi pekné sú aj tieto rukavice Parker, čiže novinka s takouto perforáciou, naleto, zips a na také štýlový nejaký Coffee racer, alebo nejakú vintage motorku, prípadne chopper, úplne skvelé, veľmi pekné sú. Tak myslím, že nemecká značka Modeka nám pripravila na budúci rok veľa noviniek a niektoré sú naozaj veľmi pekné, takže ja tuto z Ostravy sa vlúčim a majte sa pekne a keby ste hľadali nejakých predajcov Modeka, tak určite nájdete aj na spodu tohto videa.